Приватний підприємець Володимир Коляка разом із родиною отримує продовольчу крамницю на ринку соцміста, що у Дніпровському районі Запоріжжя. Каже, за грудень минулого року отримав рахунок за електропостачання близько 12 тисяч гривень. Це дуже, на «Це дуже відбувається на витратах. І виявляється найбільш вартісна електроенергія з усіх платежів, які підприємець утримує. Просто не витягує підприємець такі платежі. При тому, що ми живемо у Запорізькій області, де повинно бути дуже багато електроенергії по дешевим цінам. «У мене доходило, до 12 тисяч. У мене доходило влітку до 12 тисяч електроенергії. Взимку дещо менше витрачаємо, але то за тарифом 3,30 – 3,40. Тариф 7,70 зараз, тобто все помножте на 2,5. Якщо рахунок буде за електрику 25, 30, 35 тисяч, скільки нарахують, то мені можна взагалі не працювати, навіть не потрібно містові підіймати. І з такою ціною за світло я загнуся. Дивіться, 4 економ-лампочки та чайник нагріти каву вийшло 1100. У листопаді у нас був тариф 3,80 за 1 кВт, а потім стало одразу 8,10. Ми згодні п'ять, але не у два з половиною рази. У людей, у котрих є холодильники, було шість тисяч, зараз прийшли платіжки – одинадцять тисяч. А ці гроші потрібно заробити у карантин, коли ринки взагалі не дуже себе нормально почувають. Загалом, потрібно запитати про все це у директора ринка Коломойця. Чому лише на одному цьому підприємстві у місті такий тариф на світло? Ми дізнавались у магазинах, інших приватних ринках – ніде такого немає тарифу. Директор комунального підприємства ринок Олег Коломойць каже, Значно підвищений тариф за електропостачання підприємці мали лише у грудні, вересень, жовтень і листопад Підприємці на ринку платили, ну, значно нижчі, нижчу вартість електроенергії. Ну, у мене є, вони з розбивкою по всіх місяцях, але все, в середньому, ну, це при тому, що ринок вже був там 5 і вище. Вони платили десь на півтори гривні дешевше від ринка. І постачальник, виконуючи свої обов'язки, постачав. Потім припинився цей договір на постачання. І, звісно, що нам треба було оголосити тендер провести. За цей час «Обленерго» перевело комунальне підприємство на постачальника «Останньої надії». І місяць в нас цей постача... надавав послуги ну, по постачанню електроенергії державне підприємство. Воно виставило той тариф, який насправді да, 7 гривень і 70 копійок, дуже висока ціна, але це державне підприємство, воно постачає такі там передбачені тарифи. За словами Олега Коломойця, після проведення тендерних закупівель, тариф для приватних підприємців, які працюють на восьми ринках Запоріжжя, буде змінено. «Буде новий постачальник, який буде постачати по ринку, ну, відповідно до ринкових умов. Я думаю, що ця вартість найближчим часом вже за січень-місяць буде менше 5 гривень точно. От, а там ну, подивимось, як в подальшому буде розвиватися ситуація з ринком електричної енергії». Затверджені тарифи для комунального підприємства «Заперіжринок» не переглядались з 2017 року сказав Олег Коломоєць. Валентин Пересипкін, Вадим Тимшенко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.